jak proběhla pátá startovní rampa Rally Dakar? Co zájem diváků? Jsme startovali ráno a pra, prakticky žádní diváci někde. Jo, takže byli tam maximálně z týmů lidi, vždycky podpořit svoje závodníky. Jako startovní rampa samozřejmě super, jo, to je vždycky zážitek, že už konečně to začíná. Prolog. Vlastně jsem startoval, jelo se v celku dobře, ale zhruba ve dvou třetinách mi začal vynechávat motor, takže takže jsem dojel opravdu jen tak tak do cíle, za cílem mi to prostě cíplo a už jsem to musel prostě do bivaku nebo respektive do cíle zbytku jsem to musel dotlačit. Řešili jsme nějaký technický problém, ale nakonec jsme museli vyměnit motor, takže mám vlastně v Dakině dneska vyměněný motor. Co to pro tebe znamená? Kolik minut penalizace? Je to 15 minut penalizace, takže co jsem se díval na ty časy startovní, tak zřejmě mě čeká zítra poslední vlastně startovní místo. Co z toho vyplývá? Jaká taktika? <laughs> no, je dopředu. Hlavně, hlavně prostě v tom prachu, jak nás tam čeká si určitě prostě neudělat žádnou chybu a, a posouvat se dopředu.